السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحمۃ کرم سے دوستوں اگر آپ کے پاس ایک ٹیوب لیس ٹائر والا بائک ہے اور آپ کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو جاتا ہے کیل لگنے کی وجہ سے تو اب آپ کو پنچر لگوانا ہوگا ہے اب اس کے ٹائر کو ریپیئر کرنا ہے لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پنچر کہاں سے لگوانا ہے اور آپ کو پنچر لگانے والے تو بہت سارے مل جائیں گے لیکن صحیح پنچر لگانے والا کون سا بندہ ہوتا ہے और पंचर कैसे लगाया जाता है सबसे अहम चीज़ तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो बाइक है वो भी ट्यूबलेस टायर है और वो पंचर हो गया है आज मैं आपको दिखाऊँगा कि वो टायर पंचर कैसे रिपेयर होता है और किस तरह रिपेयर होता है तो मेरे साथ जुड़े रहे चले जी मैं आपको ले चलता हूँ शॉप के ऊपर ट्रैक की दोस्तों सबसे पहले आपने जो टायर है बाइक से آپ نے علیحدہ کر لینا ہے کسی جو مکینک سے آپ نے ٹائر کو اتروا کے پنچر والے کے پاس لے آنے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ پنچر لگا ہوا ہے اس جگہ کو ہم نے اچھی طرح ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد اس جگہ کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے اس کو پنچر کے لیے بنا لینا ہے کیونکہ جب تک ہم اس کو پنچر صحیح طریقے سے جگہ بنائیں گے نہیں پنچر صحیح طریقے سے لگے گا نہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے مشین ہوتی ہے اس مشین کے اوپر سیٹ کر کے ہم اس کو کرتے ہیں یہ میں حاصل پور میں اس وقت ٹھہرا ہوں حاصل پور سٹی ہے یہاں پہ یہ یہ شاپ ہے اگر آپ حاصل پور کے رہنے والے ہیں تو یہ یہ دیکھ لیں تو اب ہم کیا کریں گے اسی پنچر میں کیا کریں گے سب سے پہلے جو پنچر والی ٹیوب ہوتی ہے وہ لگائیں گے اچھے طریقے سے اب آپ کا ایک پنچر ہے دو پنچر ہے آپ نے اسی حساب سے لگانا ہے یہ دیکھیں دو پنچر اس کو ٹیوب لگا اس کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر پنچر لگ جائے جب ٹیوب لگا لیں گے اس کے بعد یہ پنچر ہوتا ہے جی یہ اچھی طرح دیکھ لیں اس جگہ پہ جہاں ہم نے ٹیوب لگائی ہے وہاں پہ یہ چیز لگا لیں گے یہ دیکھیں دو پنچر ہیں ایک یہاں پہ لگا لیا اچھے طریقے سے اور دوسرا ہم نے کاٹ لے دیکھیں گے پنچر کے لیے یہ دیکھیں گے چیز اس کو اچھی طرح کاٹ کے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کو جے پی اس کی اتار لینی ہے اور اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے جے پی اتار لی ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کر لینا ہے یہ دیکھیں گے اس طرح ہم نے کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ مش اس مشین کے اوپر آپ نے اس کو بیلنس کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ اب ہم نے اس کو گرم کر کے اس کے اوپر مکس کرنا ہے کیونکہ جو گرم کریں گے ایک لوہے والا ان کے پاس آلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح ہم نے گرم کرنا ہے کیونکہ گرم کریں گے یہی آلہ اس پنچر والی جگہ کو بالکل مضبوط کرے گا یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیلنس کر کے یہاں پہ نیچے کاغذ رکھ لینا ہے تاکہ وہ جو پنچر والی جگہ ہے بالکل اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے اور اس کو آپ نے فل بیلنس کر لینا ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے یہ دیکھیں گے دی. یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کر لینا ہے اب اس کو ہم نے 10 منٹ رکھنا ہے اس کے کی اوپر کیونکہ 10 منٹ رکھیں گے تب جا کے یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا تو آپ نے 10 منٹ کے بعد کیا کرنا ہے تو 10 منٹ کے بعد ہم نے اس کو پانی کے اوپر پھینکا تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے پانی سے لازمی پھینکنا ہوتا ہے اگر ہم ایسے اتاریں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں لگے گا تو پانی ٹھنڈا اس کے اوپر پھینکنا ہے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پا اس کو نکال لینا ہے اور پانی اس میں سے نکال لینا ہے جو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر پھینکا تھا اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے اب اس کا جو ریم ہے اس کے اندر ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں جو ہم نے نکالا تھا اور ریم کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اس کو رم ہم لگا لیتے ہیں اور آپ نے یہ کام کسی پروفیشنل پنچر لگا سے کروانا ہے عام بندے سے آپ نے نہیں کروانا کیونکہ جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے جس کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے اس کو پتہ ہے ہر چیز کو کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے سیٹ کرنا ہے کھولنا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اچھے طریقے سے اس نے کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم بھریں گے ہوا یہ دیکھیں کہ اب اس کے اندر ہم بھر رہے ہیں ہوا اب ہوا اچھے طریقے سے بھریں گے اور چیک کریں گے اس کے اندر تو تقریباً جو پیچھے والا ٹائر ہوتا ہے پینتالیس سے پچاس پاؤنڈ تک آپ نے ہوا بھرنی ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ آپ ہوا بھریں گے تو ٹائر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو پینتالیس سے پچاس پاؤنڈ آپ ہوا بھریں گے اور پھر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے دوبارہ تو یہ دیکھیے جی اس کو اس کا جو ہے وال ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہوا بھرنے کے بعد تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر کی مسئلہ تو نہیں ہے تو اب یہ چیز جو ہے اس کا آئل لگا رہے ہیں مبلائل جسے ہم کہتے ہیں وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ یہ سائیڈوں سے جو ریم ہے اس کے ساتھ بالکل فل ایڈجسٹ ہو جائے سیٹ ہو جائے اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے جو ریم ہے یا ادھر سے کچھ چھوٹے موٹے سوراخ بھی ہو سکتے ہیں یا ڈھیلا ٹائر ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ لگا لینا ہے جو آئل ہوتا ہے موٹر سائیکل کا جو آئل ہم اس کے ساتھ ہم اس کو یہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے کیونکہ یہی چیز پروفیشنل طریقے سے اگر آپ کام اس کو کروائیں گے تو آپ کا جو ٹائر ہے ایک के پنچر ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا پنچر اس جگہ سے تو بالکل نہیں ہوگا جہاں پہ یہ پنچر لگے ہوئے ہیں تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کسی پروفیشنل بندے سے آپ نے لگانا ہے تو پچاس پاؤنڈ تک آپ نے اس کو کرنا ہے اب اچھے طریقے سے اس کو ہوا بھر لیں ہوا بھرنے کے بعد پھر آپ اس کو چیک کر لینا یہ دیکھیے جی اب اس کے اندر ہم نے اس کا وہ لگا لیا وال اس کو بند کر دیا تو دیکھیں جی اب ہمارا پنچر زبردست طریقے سے لگ چکا ہے یہ ماشاءاللہ زبردست بچہ جس نے پنچر لگایا اور پروفیشنل بندہ ہے زندہ باد پتر آپ نے بڑا اچھا پنچر لگایا ہے تو یہ دیکھیں جی شاباش اور پنچر لگانے کے بعد اب ہم نے ٹائر کو اس میں سیٹ کرنا ہے اب دیکھیں ٹائر بھی میں ایک پروفیشنل مکینک سے ہی میں نے اس کو کھلوایا تھا آپ نے اناڑی سے نہیں کھلوانا جس کو سیٹ کرنا آتا ہو کیونکہ جب آپ سیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے تو اس کو پھر زبردست طریقے سے ٹائر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو تو ٹائر دیکھی جی الحمد للہ ہمارا ٹائر لگ چکا ہے اور ٹائر اس کو اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اور اس کو بیلنس وغیرہ چیک کر لیا ہے اور اس کی بریکنگ وغیرہ ہر چیز آپ دیکھ لیں ہر چیز آپ دیکھ لیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو تو اب جی ہم بارہ ماشاء اللہ پنچر لگ چکا ہے اور پنچر لگنے کے بعد اب ہم جائیں گے اس کو لے کے گھر اور آدھا گھنٹہ گھنٹہ مجھے لگ چکا ہے یہ پنچر لگواتے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پنچر آپ نے کیسے لگانے ہیں میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے شیئر کی ہے کیونکہ میں نے دو سے تین دفعہ پہلے دوسری سائڈ سے پنچر لگوائے ہیں دوسرے شاپ والے سے تو اس نے پنچر غلط لگایا میرے سات سے آٹھ سو روپئے کا لاس ہو گیا اب پھر مجھے میرے فرینڈ نے بتایا میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تب مجھے پتہ لگا کہ پنچر کیسے صحیح لگوانا ہے تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ چلے میرا تو نقصان ہو گیا ہے دوسروں کا نقصان نہ ہو تو پھر اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے شیئر کی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد